Cum să aveți o afacere profitabilă? Clubul de afaceri, networking și logistică, este o comunitate de antreprenori în care vă puteți înscrie gratuit. La Ebenezer Logistics suntem conștienți că succesul este o muncă de echipă. De aceea ne ghidăm după principiul ne ajutăm clienții să vândă mai mult și vom avea un profit reciproc. În cadrul clubului de afaceri, networking și logistică, discutăm idei practice pentru afaceri de succes, Bazate pe experiența noastră și a colaboratorilor noștri, oferim membrilor clubului posibilitatea de a face networking business to business. Vă puteți face firma și produsele cunoscute în fața partenerilor Ebenezer Logistics sau puteți căuta furnizori pentru materii prime. Ebenezer Logistics oferă soluții de transport și depozitare pentru produsele dumneavoastră. Fiecare client are un consultant transport dedicat. Deoarece înțelegem că fiecare afacere este unică? Și pentru că ne-a spus ce are importanță, depunem toate eforturile ca produsele dumneavoastră să ajungă la clienți la timp și în siguranță. Întreaga echipă, EBNZ Logistics, vă dorește mult succes alături de clubul de afaceri, networking și logistică.